ونحله ومين هيصوت لبني رني وقول دارون <تصفيق> اسميلي بسن لوحدي مشاكر على بعض حزين حق اسميلي لازم يرجع حق <تصفيق> اسميلي شايفه بعين تبكي وبتقول حقك طار <تصفيق> عشان حرمه بعت اللوكيشن رحت لوحدي وخكتي معاك <تصفيق> ودي ركبت نار